Людмила Заярченко показує свій робочий кабінет. У фельдшерке – це карета швидкої. Чергування починається із огляду на обладнання в автівці, аби все було справно. Протягом 37 років пані Людмила працює на Хортицькій підстанції медичної допомоги. Ну медицина так, як призвання моєї душі. Ну медицина це покликання моєї душі. У мене бабуся в медицині, дідусь медпрацівник, так і пішло, ціла династія. У 19 років Людмила Заярченко почала свою професійну діяльність. Нині за плечима 49-річний досвід роботи. «Було моє перше дежурство на у врач скорої допомоги. Було моє перше чергування на посаді лікар швидкої допомоги, і мені дали фельдшера Людмилу Сергіївну. Вона так показувала, як потрібно працювати, що я цю службу полюбив протягом 24 годин роботи з нею. Вона мені одразу більш детально розповіла наші задачі та показала практичні навички. Переконала мене, що не потрібно шукати іншу професію. Половину свого життя Людмила Заярченко провела у кареті швидкої медичної допомоги. Каже, за багаторічну працю були різні ситуації. «Кожен виклик – це своя історія, розумієте? Але ми намагаємось людям допомагати в усьому. Найбільше викликів зараз на серцево-судинні захворювання, на гіпертонії. Багато викликів було до ковідних хворих. Буває так, що людина на межі життя і смерті. Страшні ДТП бувають, аварії, випадають з вікон, бувають дійсно екстрені випадки. Наприклад, коли погрожують. Багато п'яних чи піддії наркотичних речовин. Іноді дійсно трохи страшно. Але в нас чудовий колектив. Ми вміємо діяти в екстрених випадках. Але найприємніше – це слова подяки від пацієнтів, яким допоміг». Після чергування Людмила Заярченко порається по господарству. Каже, праця на землі її заспокоює та дозволяє відволіктись від буденності. у мене є дача. В мене є дача, онуки є. На дачі вирощує квіти, в мене овочі, фрукти, консервую потім. Це мене заспокоює і дає можливість розслабитися. Але найбільший мій заряд оптимізму – це моя родина. Вони надзвичайно підтримують мене. Знаєте, у нас зміни і в день, і вночі. Буває надзвичайно важко фізично і морально. Такі важкі бувають пацієнти, як надивишся, але коли приходжу додому – все минає. Там моя сила і спокій». У свої 68 років Мила Заярченко не збирається полишати професію. Каже, незважаючи на усі труднощі роботи фельдшера швидкої, хоче і надалі допомагати рятувати життя людям. Олена Чаркун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.